<تصفيق> احنا النهارده هنعمل فيديوهات حلوه هنعمل تحدي ما بين جودي ويوسف يوسف اللي يفرقع البلالين هو اللي هياخد هديه اوكي؟ النهارده اللي هيفرقع البلالين هيبقى دول الاثنين دول من حظه بص احنا هنحط البلالين هنا ماشي وهتطلع وتنزل ترد على البالونه تفرقعها ماشي؟ محدش ينزل ماشي؟ لا محدش ينزل لما اقول لكم انزل <تصفيق> اللي هيفرقع اكتر هو اللي هياخد ماشي؟ <تصفيق> يلا واحد اثنين واحد اثنين عدوا <تصفيق> <بقوله تلاتة> معايا واحد, <تصفيق> <عده> معي واحد <تصفيق> لا عدوا معايا واحد <تصفيق> يا عم واحد وحد اثنين وحد اثنين اثنين ثلاثة يلا أربعة لا ثلاثة بس يلا نط على البالونة فرقعها يلا يا يلا يا جود مين الأشطر مين الأشطر يلا وأنا يلا نطي وأنا نطي هفرقعهم وأنا شاطر يا يوسف شاطر يا يوسف شاطر يا يوسف شاطر يا يوسف نط عليها يوسف يوسف شاطر يا يوسف كده مش بلالين كده مش مش هدية على نط زي يوسف ما بيعمل. نطي كده. زي يوسف شاطر. نط عليهم في لا نطي على فرقعية. يلا يلا بص بص كده كده كده بص يلا. اعمل زي ما زي عملت. اعملها عملت. طب زي ما طب اعملها ما عملت. بص بص. بص بص بص لا نط من فوق يا يوسف نط من فوق يا. لا أستغلت أستغلت لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يلا مجرد يلا لاتنسى الفوشه اللي فوق يا ياي يا هلا يا علي يلا يلا نط فوق اطلع فوق نطلع علي. اطلع يا مجرد يا يلا عادي اللي, اللي هيفرقعك كتير هياخد الهدية ماشي لا مش الموت يا مصطفى نجبر الموت يا مصطفى خليها لا قوم لا قوم الله يا عم يا عم صلي على النبي عم مت يا عم لا لا لا نصابة يوسف هياخذ الهدية يوسف هياخذ الهدية يوسف هياخذ الهدية <تصفيق> اوفي اوفي نط نط عليه نطي نطي قوم انت يا يوسف قوم انت يا يوسف قوم عليه يا عيوزة قوم انا مش وانا واقفة جامد جامد اهو يلا يلا شرطي جودي فرقت كم واحده اللي هي فرقه اخر واحده هو اللي هياخد الهديه شاطره يا جودي شاطره جودي اللي هي فرقه اخر واحده هو اللي هياخد الهديه قوم وقف قوم بينا يا نصاب يلا ما عجبتكش تيجي يا جودي اكبر اطلع فوق تنط عليها تفرقع تنط عليها لا كده لا اخر واحدة هو اللي ياخد الهديتين استنى اما بتاعته استني مين اللي اخر واحده بالياخد الهدايا استني بس يوسف الفرق على الكل روح هات الهدايا الثانيه جودي شاطرة تعالي لا تعالي تعمل ايه مين اللي مين اللي فاز يوسف يوسف اللي فاز وبين بما يوسف اللي فات هياخد لعبته طب ونفتحها ونفتحها بس نلعب يوسف جميلة بس. <تلعب> معي بص العب معايا يا بابا استنى نلعب بص يا يوسف يوسف بص بص بص بص بص بص بص بص استنى بس خلي اروع هنا بس واجه بتاعك ماشي بتاعتك اه بس حاجة. الله تبس جميل بس يزيد بس يزيد بس يزيد بس يزيد بس يزيد بس يا بس <تصفيق> <مسارك لي ده؟ تصفيق> يزيد لا. لا. خلت ترى واقفة استنى يا عمي لا دي, دي. دي خلت ترى واقفة هنا معاك جيمبها ماشي سنختفوا ماشي سنختفوا الشرطة دي مش شكل البوليس نختفوا نختفوا بابا نختفر. يلا بص بص بص ودينا عند جولي احمد طبعا عند لا لا ابي لا, لا هنا, هنا بص العربيات التانية دي لا. لا هنا لا تعالي هنا جولي جولي هتطبخ لنا النهاردة ايه البرتجاز ده البرتجاز ايه الشوكة المعلقة دي ايه مش عارف <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا العب في لعبك هنا العب في لعبك <تصفيق>